Tallenna itsearviointilomake omalle tietokoneellesi. Avaa oma Office 365-sivu osoitteessa office365.epedu.fi. Klikkaa kohdassa Lataa ja Avaa. Siirry kansion ladatut tiedostot ja valitse itsearviointilomake. Itsearviointilomake avautuu muokattavaksi ja tallentuu automaattisesti omaan OneDriveen.